Klicpervo divadlo Hradec Králové uvedlo v sobotu 12. března odloženou premiéru komedie Doma sem zlato. Ústřední postavou hry je Judy, mladá žena, která chce být dokonalou manželkou v dokonalém domově. Stvárnila je herečka Lucie Andělová. Komedii režíně uchopil Jan Holec. Co se týče insenačního uchopení, tak on, je to vlastně konverzační anglická komedie, takže ona má určité své danosti, ale zároveň. Jsme ji obohatili o goulinku Jaivu, kdy vlastně mezi scénami máme jako, jako taneční jako obrazy, ale nebudu úplně prozrazovat všechno, protože jsou tam velká překvapení. The Komedie o palčivých problémech lidského soužití, o stereotypech spojených s mužskou a ženskou rolí je tématem, které se dotýká každého z nás. Je to taková jako tragikomedie. nekončí úplně jako šťastně, ale je tam taková kapka naděje lepší zítře. A co se týče hereckého obsazení, tak v hlavní roli uvidíme Luci Andělovou, spolu s Kubou Tvrdíkem, dále vlastně můžeme vidět Michalu Gatělovou, Martinu Novákovou, Michala Liryho a Hudby se ujal David Hlaváč, choreografie Michal Necpál a rej komických situací zpěvu a tance se odehrává na scéně Jána Tereby. Kostýmy pak pro tuto komedii navrhla výtvarnice Helena Tavelová.